أذكر أن إنساناً عنده ولد وحيد، يعني هو بعيد عن الدين أراد أن يكون هذا الولد في أعلى درجة أرسله إلى أمريكا وأخذ أعلى شهادة في أمريكا وكل آماله متعلقة بهذا الولد، هذا الولد أقام بأمريكا طاب له العيش هناك نسي أباه وأمه وتزوج واحدة أجنبية وضن على ابويه برساله، هذا الاب فقد عقله لانه علق كل اماله بابنه، والبطوله ايها الاب ابنك ابنك واخدمه وعلمه وخذ بيده الى التفوق في الدنيا، لكن اياك ان تعتمد عليه، اقول لكم هذه الكلمه اي شيء تعتمد عليه الله يتولى بذاته العلية أن يقيم ظنك، قال أن لي واحد له صديق يعني صديق حميم كلمة حميم كافية العلاقات بينهما تفوق حد الخيال، فمرة في الصديق الحميم تسلم منصب رفيع تصور رئيس إيه وزراء هذا الصديق نسيانه الله بس صديقه صديقه رئيس وزاره في مره وقع لي مشكله كبيره يقسم لي بالله دخل لمكتبه ما قدر تفضل عد إيه؟ قال له في قوانين وفي انظمه انا ما مستعد اخالفها من اجلك طلع مسحوق مكسور قلت لانك اعتمدت عليه لما تعتمد عليه الله عز وجل يخيبك لما تعتمد على انسان وقد يكون ابنك الله يتخلى عنك فلذلك التوحيد الا ترى مع الله احدا الا ترى معطيا الا الله ولا مانعا الا الله ولا رافعا الا الله ولا خافضا الا الله ولا معزا الا الله ولا مذلا الا الله هذا الاعتماد على الله هو التوحيد وما تعلمت العبيد افضل من التوحيد إذا كان ممكن نضغط الدين كله بكلمة واحدة هو التوحيد أن ترى أن يد الله, الله تعمل وحدها الله عز وجل أنت بقبضته وبيده رزقك بيده من حولك بيده من فوقك بيده زوجتك بيده أولادك بيده لذلك فأنت ممكن تجهل مليون موضوع إلا موضوع الدين، إذا جهلته انتهت بتعيش بدوامة الشرك الخفي. الشرك الخفي شيء لا يحتمل. أنت تتوهم أنه الأمر بيد فلان، وفلان ما بتحبه ولا بيحبك، والسلطة معه، وما حيرحمك. هذا الفهم لحاله بسبب جلطة. الأمر بيد فلان بتوقيعه. هو عدو لك صار بأعلى منصب، ما لما بتضع أملك بغير الله عز وجل حتلاقي أشياء مؤلمة جداً، أشياء مقصودة من الله، حول الموضوع في آلاف القصص، علق أمله بفلان، علق أمله بزوجته، والله بعرف شخص معتني بزوجته عناية تفوق حد الخيال طبيب هو هذا الطبيب له مشكله ما بيطلع من البيت طبيب نسائي الوحيد, الوحيد. بالشام قصه قديمه كثير ما كان في سيارات كان في عربايه ما بيطلع من البيت الا بليره ذهب وعربايه تابته فاذا كان وحده عنده مشكله بالولاده يبيعوا الفرشه من تحتها حتى يعطوه ليرة ذهب لا يأتي غير بليرة غيره متحكم منفرد بهذا الطب منفرد الطب هذا ما يرحم هذا ربى ثروة طائلة من مظاهر هذه الثروة أنه عمر بناية هي الأولى في الحي بنوري باشا، الأولى فأصيب بالشلل زوجته الذي يحبها حبا لا حدود له تحملته شهر بعد الشهر في البناء قبو تحت الأرض وضعته تحت الأرض تبعث الطعام مع الصانعة مع الخاتمة هذا إلا وين خانوه له والله ما ما يعني يوم اثنين ثلاثة أربعة خمسة تجي من ست سبعة أيام مرة أكيد طل عليه طلة يبدو مرة تاخرت عليه اكثر مما ينبغي الا وين الخانوم؟ نزدت لعنده قد تضرب قد الخالون شو بدك بالخالون اكلك مو واصلك الله كبير والله يا اخوان بتقول الله كبير ما مش بعرف كبير ممكن يحيجك لخادم ممكن يحيجك لعدوك ممكن ممكن يتخلى عنك كل من حولك في شيء بالدين عزيز إن الله يعطي الصحة شوف الصحة والمال والجمال والقوة للكثيرين بخلقه ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين أي السكينة أكبر عطاء إلهي صعب أعرفها بس تعطي ملامح عنها تسعد بها ولو فقدت كل شيء وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء، تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء، هذه السكينة العطاء إلهي الكبير، والله عز وجل ذكر في القرآن أنه يتنزل على قلبه السكينة، سكينة، طمأنينة، ثقة بالله، تفاؤل، شعور بالحب، يعني صفات السكينة صعبة صعب تنضغط بكلمه واحده، السكينه ترتاح اليها، فالله عنده عطاءات كبيره جدا، اذا اعطاك السكينه فقط، تلاقيه ساكن ببيت صغير، عندك زوجه تحبها وتحبك، مره فت بيت بدمشق يمكن ما في بيت اقل منه خشونه، البيت عباره عن غرفتين والارض ليست بلاط اسمنت من شده التقشف والفقر انا دخلت لهذا البيت اقسم لكم بالله شعرت ان هذا البيت جنه يبدو في زوج وزوجه مؤمنين عندهم ابن جميل الصوره أنا ارخص بساط بالحياه بساط شراطيط وفرشه سفنج ما في البيت انا شعرت هالبيت هذا البيت قطعه من الجنه قطعه من الجنه، تلاقي بيت فخم جدا، ما في ود بالبيت، ما في محبه، في شقاق زوجي، هي ضد زوجها، قصب من اولادها معها، قسم مع ابوه، كل يوم في مشكله، فهي السكينه نسعد بها ولو فقدنا كل شيء، ونشقى بفقدها ولو ملكنا كل شيء، هي السكينه اعظم عطاء الهي. والله صعب أشرحها صدقا أنا للآن لي بالدعوة أربعين سنة ما عندي إمكان أشرحها شرح مفصل إلا بقول لك أكبر عطاء إلهي سكينة والله دخل واحد السجن أقسم بالله كان بجنة, بجنة قال لي حفظت كتاب الله كله ما عنده غير قرآن كريم يقرأ ويحفظ ويبكي ويتأثر يصبح السجن اللي هو أسوأ مكان بالحياة جنة، وقد يكون أفخر بجهنم، فالله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، لكنه يعطي الآخرة لمن يحب فقط